Salam, əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük, Hamınızı salamlayıram. Bu gün sizin üçün fısincan üçün yarım kilo çəkilmiş ət, bir orta böyüklükdə çəkilmiş soğan götürürük. Zövqə görə duz, qara istiot və bir qədər pul bibər. Pul bibər əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra xırda küftələr hazırlayırıq. Baxın, bu ölçüdə xırda küftələr hazırlayırıq. Küftələri bu şəkildə hazırladıqdan sonra bir qədər pörtdədəcəyik. Bunun üçün qazanda su qaynadırıq, duz əlavə edirik. Küftələri yerləşdirdikdən sonra bir qədər pörtdədirik. kin kefini alırıq. Kəfə aldıqdan sonra 15 dəqiqədə qaynayır. Demək olar ki, hazır olacaq. Çünki sonradan yenidən bir qədər bişirəcəyik. Tavamıza kərə yağı əlavə eləyirik. Qızılcım plovla yildiyi üçün yağlı olmalıdır. İki cür soğandan istifadə etmişəm, ağ soğandan və qırmızı soğandan. Şimdi duz əlavə edirik ki, soğanın qovusu gəlməsin və qovuruq. Soğanı qovranda çalışın ki, bir qədər qızarsın. Obri videolarımızda görürdünüz ki, soğanı bir qədər öldürürdük. Amma bir dəfə sincan-tunq olduğu üçün qızaxmalıyıq. Soğan demək olar ki, qızardı. Şurda Qıza küftələri əlavə edirik. Bu qədər sarı kök zövqə görə əlavə qarışdırırıq. Mən 500 qram ət götürmüşəm. 500 qram ət üçün 3 üç 200 ml-lik stəkanla çəkilmiş qoz ləfəsi əlavə edəcəyik. İkinci stəkanımızı əlavə edirik. Üçüncü stəkanımızı əlavə edirik. Küftələri də çalışım çox xurda eləməyim. İndi isə turşu götürürük zövqə görə. Həm nar turşusundan istifadə edəcək, həm də alça və yaxud qəbalı turşusundan istifadə edəcək. Zövqə görə kim istəyir turşu olsun, biraz az çox götürəcək. Baxırsa zövqünüz necədir? Mən bir xorət qaşığından bir qədər çox nar turşusu götürürəm və bir xorət qaşığı qəbalı turşusu götürürəm. Bulyonun suyundan əlavə eləyirik. Bulyonun suyundan haradasa 2 istəkan götürəcəyik. İstəkan ölçüsü 200 ml. Bu şəkildə hazırlayırıq və pişməyə qoyuruq. Qapağını qoyuruq və 10-15 dəqiqə pişiririk. Əziz izləyicilərimiz, demək olar ki, fisincanımız hazır oldu. Çox nəfis, çox tadlı, çox ətirli. İndi isə servis edib sizə göstərəcəyim. Altını söndürürük. Əziz izləyicilərimiz, artıq fisincanımız hazırdır. Fisincanı süfrəyə biləndə pulovla verirlər. Pulovu süzmə qaydası əvvəlki videolarımda olduğu üçün sizə göstərmədim. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.